האם הנקודה 2 פסיק 5 היא פתרון למערכת E השוויונים? נתונה לנו כאן מערכת של E שוויונים. נתון לנו ש-Y גדול או שווה 2X ועוד אחד, 1 ו-X גדול מ-1. על מנת ש-2 פסיק 5 תהיה פתרון למערכת, היא צריכה לקיים את שני ה-E שוויונים. בואו ננסה אותה. כאשר X שווה ל-2 ו-Y שווה ל-5, שני אלה צריכים להתקיים. בואו נבדוק את E השוויון הראשון. נניח ש-X הוא 2 ו-Y הוא 5. ונקבל E שוויון שאומר ש-5 גדול או שווה ל-2 כפול 2 ועוד 1. כיוון ש-X הוא 2 ו-Y הוא 5. 5 גדול או שווה ל-2 כפול 2 שזה 4 ועוד 1 שזה 5. 5 גדול או שווה 5, זה נכון. 5 שווה ל-5. זה יצא נכון כיוון שיש לנו גדול שווה ולא סתם גדול. E בואו נבדוק את השני. x צריך להיות גדול מ-1, בנקודה פסיק 5, x 2, ו-2 גדול מ-1. כך שהנקודה מקיימת את שני אי שוויונים. הנקודה 2 פסיק 5 היא פתרון של המערכת.